Claus Iohannisul va urma? Premierul Spaniei anunce va boicota un sum în noi, România, i alte trei nu recunoatem independența Kosovo? Premierul spaniol, Mariano Rajoy, intenționează să nu participe la summitul pe care Uniunea Europeanul va desf urea pe 17 mai la Sofia cu cerile din Balcanii Occidentali, dacă la această reuniune va lua parte sublinierei pre-subliniere pre -subliniere din Kosovo, informează agenția F. O declarație pe acest subiect a fost făcut vineri în fața presei de purtorul de cuvânt al guvernului de la Madrid, Mendes de Vigo, după ce a fost întrebat dacă tema acestui summit se află pe agenda întâlnirii aflată în des subliniere urare în acel moment între Mariano Rajoy sublinierei presubliniere din European, Donald Tusk. Autorul de cuvânt a afirmat că încă nu s-a stabilit structura summitului de la Sofia sublinieră prin urmare încă nu se sublinieră tie cineva participa. Vom vedea ce se întâmplă. Zicia guvernului, de la Madrid.red, cu privire la Kosovo este clar. Bine definit subliniere solid, iar împreună cu alte patru ceri, Cipru, Grecia, România sublinierei Slovacia, nu recunoa subliniere tem declarația unilaterală de independent ca Kosovo, a spus Mendez de Vigo. Nu am făcut-o în trecut sublinierei, nu o vom face în viitor, a insistat el, scrie AgerPresro. Alte surse din cadrul executivului spaniol au asigurat ulterior ce dacă la sun va participa presubliniere dintele Kosovo, atunci la joi nu va lua parte la reuniune. Participa la vreo acțiune care ar presupune o recunoa sublinie tere explicit sau implicita Kosovo, iar Uniunea Europeană sublinieră tine perfect acest lucru, a indicat una dintre aceste surse, pe care agenția EF -a o citează ferese, îi dezvluie identitatea. Conform acelor subliniere, surse, o asemenea decizie a guvernului de la Madrid reprezintă o susținere a poziției acestuia, conform ceria, la fel ca în cazul Cataloniei, nu poate fi recunoscut un stat care s-a autoproclamat astfel printr-o declarație unilaterală de independent.